голод початку 20-х років минулого століття запорізький історик Валерій Мороков вважає штучним, обумовленим сукупністю військових, політичних та природних факторів. Наслідками Першої світової війни, більшовицької експансії на півдні України, політики військового комунізму, посуха. товарно-грошові відносини скасовуються, ніяких грошей, яково купівлі-продажі, все у загальних, все, що виробляється, у загальний казан а звідти по справедливості розподіляються. І от одним із стержневих елементів цієї політики воєнного комісу була розкладка. На усій хлібосіючій губернії накидався план, От, ну, своєрідний податок. Величалося все буквально. У Запорізькому обласному державному архіві зберігаються документи про голод 1921-22 років на півдні України. В них – списки тих, хто голодував та помер від голоду у населених пунктах тодішньої Запорізької губернії. Є відомості й про окремі випадки канібалізму. Це список громадян хутора Скеліватого, Наталівської власті Запорізької району, так, які голодують на цей момент. Це майже все село – і діти, і дорослі, і майже все село голодуючих. Це книги відділу РАЦ, ну, це конкретно по Новоспасівці. Зазначено, коли померла людина, прізвище ім'я, в якому віці і від чого. Ось причина смерті від голоду, від голоду, 70 років теж від голоду, 14, 11, 35, 7, 12, 10 років, 1 рік. Валерій Мороко каже, від голоду потерпали саме ті області України, які постачали зерно. Немає запасів хліба навіть для посібу, багато полів не посіли, багато полів не обробили, не засіли, бо нічим було, а навантаження. Зросло ще більше, бо починався голод у Росії. Армія свого вимагала. От ви повинні до такого числа поставити такий крутий кількість продуктів. Вони щось бунтували, довялися, їх попередили, Там є от, що з нами не треба гратися. Якщо ні, ми піддамо ваше і це село, і інший артилерійському обстрілу. А тих, хто дуже особливо там буде сперечатися, розстріляємо. Радянська влада ще не навчилася все так камуфлювати, все нахабно заперечувати. Тоді, що на початку 20-х, говорили, так, голод є, але концентрувалися на Поволжі. От є голод на Поволжі, а в Україні, мовляв, просто не вражає. В окремому розділі документів обласного архіву інформація про допомогу тим, хто голодував із боку міжнародних гуманітарних місій у співпраці з Червоним Хрестом. Це добровільні організації, Американська адміністрація допомоги, скорочено Ара, що підпорядковувалась міністру торгівлі США Герберту Гуверу, Американський єврейський об'єднаний комітет «Джойнт» та Американська меноніцька допомога. Ці три місії організовували постачання на південь України продуктів, ліків, одягу, взуття, вугілля. Вони ж склали статистику голодуючих. Зокрема, у двох документах від 1 травня 1922 року зазначено, у Запорізькій губернії голодує 392 168 дорослих людей та 489 281 дитина. Ось показана діаграма питання голодуючих на Україні в 2022 році. Діаграма поступлення і відправлення грузів по місяцям і по вагонам. Ну і які продукти, найменування продуктів в пудах і на суму в доларах. Допомога, яка приходила, вона була адресна. Тобто в кожне село ці представники знали, скільки людей конкретно кожному їж там обув, там, ліки, кому ще треба було. Ще одна американська організація «Місія Нансена» протягом 22-го року відкривала у містах та селах колишньої Запорізької губернії пункти годування. Однак міжнародні організації допомогли голодуючим частково. Кількість померлих від голоду на території нашого краю у 1921-22 роках, за словами історика Валерія Мороко, становить від 300 до 350 тисяч осіб. Ольга Ларіонова, Новини на Суспільному, Запоріжжя.